لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية يتساءل الكثيرون هل الأحلام بعد الفجر أو قبله تتحقق؟ وتعتبر رؤيا من الله سبحانه وتعالى لكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام ندعوكم للإعجاب بالفيديو والانضمام إلى عائلة مهتدون لكي نهتدي معا بإذن الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فان راى احدكم رؤيا تعجبه فليقص ان شاء وان راى شيئا يكرهه فلا يقصه على احد وليقم يصلي فالرؤيا هي ان يرى الانسان امرا يحبه ويستبشر به وهي تكون من عند الله سبحانه وتعالى وقد تكون الرؤيا تحذيرا للانسان من الوقوع في معصيه او من شر مقبل عليه وتكون في تلك الرؤيا محبه ونصح وارشاد من الله عز وجل للعبد الصالح وان يستيقظ الذي راى الرؤيا وهو مدرك تماما لما راه في نومه وحافظ له اما الحلم فهو ما يراه الانسان من شر يبغضه ويقلق نفسه ونومه وهو من عند الشيطان ويجب على الرأي أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويدفل عن شماله ثلاث مرات وأن يغير مكانه الذي نام عليه ولا يتكلم فيما رآه مع أحد كما يستحب أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين أما النوع الثالث هو حديث النفس وهو ليس له علاقة بالرؤيا أو الحلم فهذا نوع يكون من كثرة تفكير الشخص في موضوع محدد وهناك مخاوف يتم تخزينها بالعقل الباطن لتخرج على هيئة أحلام في المنام فليس هناك وقت محدد للرؤية سواء كان قبل الفجر أو بعده أو حتى في الصباح فلا تتحدد الرؤيا بالوقت وإنما تتحدد بالوصف فليس هناك دليل على أن الحلم قبل الفجر أو بعده يتحقق فالرؤيا لا علاقة لها بالمكان أو الزمان أو الأشخاص فلا فرق بين الرؤيا قبل الفجر وبعده قال ابن سيرين رحمه الله رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وقال المهلب لا يخص نوم النهار على نوم الليل ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤية وكذبها وإن الرؤيا متى كانت فحكمها واحد وقال البخاري في باب الرؤيا بالنهار روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال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 قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت نائما وقت القيلولة أي بين صلاة الظهر والعصر وهو نوم نصف النهار فالرؤيا تأتي الإنسان في أي وقت وليس لها زمان ولا مكان محدد، فاللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، واحفظنا بحفظك يا كريم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والأحوال، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،